مینل اشو ن <تصفح> ن اہل حق کو اور جن کے اندر اسلام کی دڑپ موجود تھی ان کو شرپسند سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے تھے باطل پر اور پر ہونے کے باوجود جب یہ جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ جن کے سیاح کردوت ہوں گے جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کا اور شاعر اسلام کا مزاح پڑھایا تو جہنم میں ایسے نظریں گمائیں گے دیکھیں گے چاروں طرف تو کہیں گے کہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم آن نار سمجھتے تھے جن کو ہم جہنمی سمجھتے تھے جن کو ہم غلط سمجھتے تھے جن کو ہم بات سمجھتے تھے اور سمجھ مذاق سے کرتے تھے وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے اپنی طرف سے جوان اس طرح کے الفاظ اور دینے کی. کی اور کہا کہ وہی لازم ہوتے تو کسی ہمارے بڑے سردار اور بڑے پر آتی تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت خباب حضرت, یاسر حضرت, بیلال حضرت فارسی ان لوگوں کا نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جتنے بھی کمزور اور ناتواں صحافی تھے ایمان کے اعتبار سے تو بڑے ہی مضبوط اور اعتبار سے بڑے کبھی ایمان رکھتے تھے لیکن مالی اعتبار سے یہ کمزور لوگ سمجھتے نہیں تھے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں تم ہی تھے جو دوسروں کو تو لاسب گردانتے تھے دوسروں کو تو غلط کہتے تھے تم خود آنو آج تمہیں اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا وقالو اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے ہمرار لوگ ہم پورے لوگوں میں اب یہ خود برے تھے اور اچھے لوگوں کو برے سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جنرل میں کہیں گے کہ وہ جن کو ہم برے لوگ شمار کرتے تھے جن کو ہم غلط سمجھتے تھے وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہم ہم ہم ع ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں کہ ہماری نگاہوں سے وجن ہیں تو یہی لیکن ہماری نگاہوں سے ایسا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کدھر گئے بھی ہم نے پڑھا میں جھگڑیں گے ایک دوسرے کو رستے پر لگایا تھا اپنے پٹیروں کو اپنے جنہوں نے شیرک کے دروازے کھول رکھے تھے اور ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم ہماری بیعت کرو ان لوگوں کو کہا تھا کہ جب بکرے چکرے لے کر آؤ یا غیر اللہ کے نام کی نظروں مسائل ہو جائیں گے اُلادیں ملیں گی ہماری بگڑی جو ہے وہ سمر جائے گی اور یہ سارا کچھ اتار عزت جو ادارب العزت ادارب عزت کی تھی وہ گہروں کے اندر سمجھا کہ یہ سارا کچھ ہے اور اللہ رب العزت کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت کو اس کی قدر ہی نہیں کی جیسے قرآن کہتے ہیں اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا ہے یہ سارا کچھ ہے اب سامنے ہے بہت ناک مناظر ہے تکالیف سے عذاب سے دو چار ہیں وہ ایک دوسرے پہ پوس رہے ہیں جگڑ رہے ہیں یہ ان کا جھگڑنا بھی نے لکھا ہے کوئی عذاب سے خالی نہیں ہے یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے لڑائی جھگا یہ بہت بڑا آپ ان سے کہیں میں تو صرف ڈرانے والا ہوں یہ کہہ سکتا ہوں جہنم کا عذاب بڑا کڑا ہے اور قبر کے اندر دردناک عذاب دیا جائے گا قبر کے معاملات اور جہنم کے معاملات کی یہ قیامت کا مناظر. یہ میں, تو سکتا ہوں نا. میں کہہ سکتا ہوں اور نہیں ہے, اور نہیں ہے. میں تو یہ دعویٰ دے رہا ہوں کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے. تم غیروں کی پوجا پاٹھ کر رہے ہو تم غیروں کو معبود سمجھ رہے ہو تم غیروں کے نام کی نظر و دیتے ہو ان کے آگے چکتے ہو ان کی آگے پیشانی ہو اور سجدے میں پڑھتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ معبود اور عبادت کے لائق ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اللہ اللہ جو جگتا ہے تنہا ہے ایک ہے جگتا ہے بہت ابتوں والا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی تحفے